ہر کوئی سے سلام آج میں یہاں بی ٹی ایس کے بارے میں دلچسپ خبریں شیئر کرنے کے لیے موجود ہوں انہوں نے دوبارہ ڈبل پلیٹنم سرٹیفکیشن حاصل کیا ہے پچیس اپریل کو جاپان ریکارڈ ایسوسی نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر سرٹیفائڈ ورکس کی فہرست جاری کی اور بیٹی ایس کو ان کے گانے کے پو فار اسمال تھنگس کے لیے ڈبل پلیٹنم سرٹیفکیشن دیا گیا اگرچہ یہ گانا دو ہزار انیس میں جاری کیا گیا تھا لیکن آر پی لاگو میں فینس کے درمیان یہ گانا زندہ رہتا ہے اس ڈبل پلیٹنم سرٹیفیکیشن نے بی ٹی ایس کے لیے چوتھا منزل کا دار بنایا ہے وہ پہلے بھی ڈائنامائٹ پرمیشن ٹو ڈینس اور بٹر کے ساتھ اس منزل کو حاصل کر چکے ہیں ان میں سے ڈائنامائٹ نے بھی ایک ڈائمنڈ سرٹیفیکیشن حاصل کیا ہمیں شوگر کی سولو ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی خبریں ہیں उन्होंने इक्कीस अप्रैल को अपने पहले सोलो एल्बम डी का इंतजार किया और अगले महीने के पहले दिन यानी एक मई को मकबूल अमरीकी टाक शो एन के जिमी फेलन शो में शामिल होने के लिए तैयार हैं। शुग का आलमी टूर शुग अगस्त डी टूर भी अब शुरू होने वाला है ये टूअर छब्बीस अप्रैल ऐसी रियासत हाय मुतहदा ऐसी शुरू है कर इंडोनेशिया जापान थाईलैंड सिंगापुर और सिविल को दौरा करेगा BTS और उनकी शानदार कामयाबियों की हिमायत जारी रखी